די-ג'י סים אותי בערם קולים כולם כנופים כי אדופים עולים מכתיבה את הדיבור שווה את הכלים סלפי עם כהל של משתור לילים? מיכן בצורב? מיכן בצורב? נשים, הקוראו זאת אני מיכל היום אני הולכת להראות לכם את הדבר הכי מגניב ששלחו לי לאחרונה יש לנו פה מיקרופון מזהב, הוראות וקבלים להתעין אותו וכבר תדעו למה אני מרגישה כאילו אני עכשיו בגיא פינס היי גיא, אלווי אז כמו שאתם רואים זה נראה כמו The Voice פה רשום את השם של החברה פה בצדדים זה הרמפולים שבעצם מהם יוצא הסאונד שומעים אותי? כן, איי אחת אז יש לנו פה כל מיני אפקטים נגיד הכפתור הזה, קוראים לו טרבל נראה לי אז שומעים את הקול שלי יותר כאילו אני מגישת חדשות ואם אני מורידה את זה אז תשמעו, עכשיו זה נשמע יותר חלש ויש לנו גם קול בס, עכשיו אתם שומעים אותי קצת יותר בבס ואז אני מורידה ואז אני יותר באס, או... לא יודעת. יש לנו גם אקו, אתם עביר! בעצם להוריד את הווליום, אה, לא שומעים כלום ולהרים את הווליום פה אפשר בעצם ללחוץ ולהעביר שירים אחורה, קדימה באמצע אפשר להסיק זה ופה אפשר גם להקליט את מה שאתם שרים וזה בעצם עובר ישר לנייד ואם נגמר את הסוללה, אפשר כמובן גם להטעין את זה ויש לנו את המוזיקה מתחברת לבלוטוס כל מה שבא לי, רנדומה לי, רנדומה לי, בערך uh, חצי משוקה למה לא יוצאת? רק להאמין, רק להאמין לפחות בעצמים לא באחרים כי בכל פעם שאומרים לי תבטרי אני אומרת שאני את <דיחות> אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא ביי